Загинув, рятуючи побратимів. У Хмельницькому попрощалися із 27-річним військовослужбовцем. Хмельниччина у трійці лідерів в Україні за рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію. У Південному Бузі відібрали зразки проб води на аналіз, що досліджуватимуть і коли буде результат.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 Станом на 19 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 54 російських військових. Противник втратив 2212 танків та 4720 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1313 артилерійських систем, 312 реактивних систем залпового вогню та 168 засобів протиповітряної оборони. Під 24 лютого українськими військовими знищено 251 літак, 920 безпечників пілотних літальних апаратів та 217 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3581 одиниця, спеціальної техніки – 125 одиниць. За 208 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Збито 238 крилатих ракет. Хмельниччина у трійці лідерів в Україні за рівнем захворюваності на коронавірусну інфекцію. Показники захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем зросли на 36,5%. Відтак, за тиждень з 12 по 18 вересня у Хмельницькій області підтвердили 2632 випадки COVID-19. Про це повідомили у прес Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. За їхню інформацію, до лікарень Хмельницької області із підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізували 322 людини. Це двічі чи більше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 то 26-й раз, то 27-й раз безрезультатно проводить титулок. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. В штабі для переселенців з вадами слуху зараз роздають 80 продуктових наборів. За словами керівниці штабу Галини Воробель, окрім вимушених переселенців, їх можуть отримати і місцеві. Від початку повномасштабного вторгнення штаб, який знаходиться на базі одного із навчальних закладів міста, єдиний в області, що допомагає нечуючим людям як продуктами, речами чи засобами гігієни, так і адаптуватися в місті. Цей перекладач психолог, і допомога з документами. Світлана приїхала до Хмельницького з Краматорська на початку квітня. Каже, звикнути до чужого міста було складно. Дуже тяжко, шукаємо будинок, роботу, дуже з цим складно. Дякую, що нас брат і сестри прийняли. Поки роботи немає, живемо в таборі і готую їжу. Переселенка Валентина з Миколаєва. Каже, з мамою 24 березня виїжджали з Миколаєва саме до Хмельницького, бо тоді дізналися, що тут є такий штаб. Вони на таксі приїхали з мамою, бо не було чим добиратися. А скільки коштів довелося на це витратити тоді в той час? Дві п'ятсот з одної людини. Ну, мусили втікати, бо іншого не було виходу. Костянтин родом з Миколаївщини, вже кілька років проживає у Хмельницькому. Каже, там в нього залишились батьки, брати і сестри. Моя сім'я скоро буде переїжджати в Житомир, бо тяжко щось, ситуація в них така, вони їдуть і в Житомир, там їй роботу їм нададуть якусь, бо тут немає. Ну, трошечки комендантські години, роботи немає. Зараз і треба якось харчуватися, за щось жити. Пилип приїхав до Хмельницького з Херсону, аби мати змогу продовжити навчання в школі. Так, навчався в Херсон, коли, зупинила, коли почалася війна, то навчання там зупинилося і вирішили з батьками переїхати сюди. Нещодавно приїхали в Херсоні, як залишилося трошечки як з ССР, Хмельницький, їм подобається якийсь більш сучасніший міст. Керівниця штабу для переселенців з вадами слуху Галина Воробель говорить, ідея централізовано створити місце, де могли б допомогти нечуючим, в неї з'явилась в перші дні війни. Адже тоді люди з вадами слуху виїжджали з місць, де ведуться бої, потребували допомоги перекладача і більшого доступу до інформації, де можна знайти допомогу. Від лютого до Хмельницького прибуло 700 нечуючих. Вище зараз. Лішені доступи до інформації. даже на дебайто. Канал, як на мій переклад. Ми новини не знаємо, А люди там не роздають, люди можуть не потувати. Але в і вирішають, без елементарних речей, без продуктів, без якого за словами керівниці штабу, гуманітарну допомогу надає міська рада та військова адміністрація. Окрім роботи у Хмельницькому, штаб надсилає гуманітарну допомогу і в місця бойових дій. Зараз, каже Галина Воробель, шукають можливість допомагати нечуючим в області. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Жителька Луганщини Ганна Фішер з центру видачі гуманітарної допомоги вийшла з двома пакетами речей. каже, вдалось вибрати домашній одяг для дітей. Дитяча піжама, але на жаль, ну такої теплої, як би хотілось би, немає. Зараз у будинку, який ми орендуємо, досить прохолодно. І спати холодно, тому ми повдру одну взяли, поки що одну більш, на жаль, не можемо взяти, і е, дитячі, дитячу піжаму для сина і для доньки взяли». Ганна розповідає, не все можна знайти на пунктах видачі речей. Ми, коли виїжджали, в нас було мінус 18 градусів морозу, тому в нас речі були теплі з собою. Небагато те, що змогли взяти. Прямо підібрати так, щоб все підходило ідеально, неможливо. Ну, якщо з верхнім одягом ще ну, якось можна щось знайти по штабах, а от взуття вже сезонне і зимове взуття – це вже проблема. Хараків'янин Олександр Поріщук також до центру прийшов за теплим одягом. Зимнього одягу немає, не розсчитав, щоб додруга довго сидіти і зараз шукає теплі речі. Я знайшов одну куртку, а дівчина знайшла собі куртку. Мужського дуже мало, тут в основному жіночі багато я бачу. Тут джинси є жіночі, а чоловічого мало речей, на жаль. Консультантка допомогла Олександру підібрати два свіншоти. Щоденно до центру надання гуманітарної допомоги за одягом приходять близько 600 чоловік, розповідає його консультантка Валентина Людвік. Каже, це люди різних вікових категорій, запитують різне. Найбільшим попитом користуються теплі зимові речі, це є постільна білизна, є потрібні ковдри, подушки, іграшки дитячі, книжки. Бажано, щоб ці книжки були українською мовою для маленьких діток і для школярів. Канцтовари нас також цікавлять. Побутова хімія, посуд, просять килимки під ноги до ліжок, просять багато, просять люди ковдри і просять постійно білизну. Це найбільше, що, що зараз користується попитом. І, звичайно, зимові речі, зимові вже речі, не осінні, просять теплого одягу, і обов'язково взуття. За словами Валентини Людвиг, хмельничани можуть приносити речі до центру три дні на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю з 10 до 15.30. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.